زندگی تو سستی ہے صاحب زندگی تو سستی ہے صاحب گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں گھڑی کھول کے رکھ دی میں نے پھر یوں ہوا کہ گھڑی کھول کے رکھ دی میں نے وقت ہر شخص کی اوقات بتا دیتا ہے میں نے خالص اور بے پناہ محبتیں میں نے خالص اور بے پناہ محبتیں صرف میتوں پر ہی نچھاور ہوتے دیکھی ہیں زبان کروی ہی صحیح مگر دل صاف رکھتا ہوں زبان کروی ہی صحیح مگر دل صاف رکھتا ہوں کب کون کیسے بدل گیا سب حساب رکھتا ہوں عزت نفس بہت قیمتی شہ ہے عزت نفس بہت قیمتی شے ہے کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے